Norge er bygd på naturen vår. Senterpartiet vil at norske ressurser skal være på norske hender, slik at vi har noe å leve av i dag og i morgen.